Лікарка започаткувала у Хмельницькому фестиваль народної творчості «Я – Українка». Емілія Німцович довгий час працювала за кордоном, лікувала людей. Жінка розповідає, що через того за батьківщиною неодноразово організовувала у Польщі фестивалі української культури. Повернувшись додому, вирішила скористатися отриманим досвідом та започаткувала фестиваль «Я – Українка». Це все народна творчість, тому що Україна починається з народної творчості. Наш фестиваль «Я – Українка». Буде корисним, тому що культура – це початок нашої України. Пісня, мова. Українка, жінка – це людина, яка продовжує свій рід. Фестиваль «Я українка» проходить вже вдруге. Емілія Німцович вважає, що потрібно лікувати не тільки тіло, але й душу людини. Сільські жінки з народного фольклорно-аматорського колективу «Берегиня» будинку культури села Грозевиці переконані, що саме народна пісня справляє цілющий ефект на людину. Народні пісні, народні сільські пісні. Душевні, дуже. Як ми співаємо, то є такі люди, що бере до душі, то як плачуть. Хай люди послухають, ми співаємо таких давніх пісень. Можливо, от хтось тут і не чув їх ніколи, і не знає, але ми заспіваємо. <післявання> Підтримати цей фестиваль приїхала і дитяча письменниця Лариса Ніцой. Каже, що місія української жінки не дати загинути нації. Нам треба згадувати своє, своє коріння, свою культурну українську традицію і набувати такої ж активності в суспільстві, бо жінка завжди в нас, українка, була активна. У виставках та концертній програмі фестивалю були задіяні лише жінки та дівчата, які дарували своє мистецтво глядачам. Серед них була і співачка-волонтерка Марина Українець. Я пам'ятаю, коли мій тато мене навчив першої моєї пісні, мені було всього лише три роки. І співала на стільчику голосно-голосно, щоб всі чули, що я українка. А я не скорилася, від сльози відродилася, українкою ж я народилася. Для мене, як для людини, яка носить прізвище «українець», гордо носить прізвище «українець», бути за національністю українкою, це не просто честь, це стан душі. Народний артист України, режисер Володимир Смотритель, єдиний чоловік серед організаторів фестивалю. Жартома каже, що попав у свою стихію і називає це дійство мистецьким матріархатом. В чому чудо цього фестивалю? Напевно, в тому, що настав той час, щоб... Всі подивилися через мистецтво, яка талановита, могутня наша жінка. Скільки вона в собі несе? Вона практично єсно є оберегом не тільки роду, а і культури всієї. У планах організаторів фестивалю вийти на всеукраїнський рівень і розширити його до вуличного фестивалю Ярмарку Я Українка.